Uppsala kommun deltar i en nationell försöksverksamhet för att stärka skolans vetenskapliga grund. Vi gör det tillsammans med ett hundratal kommuner, ja, huvudmän och uh, ungefär 25-27 universitet och lärosäten. Och, uh, syftet det är då att uh, stärka den vetenskapliga grunden, men ytterst Handlar det handlar naturligtvis om våra elevers måluppfyllelse. Och också att stärka våra skolprofessioner. Förskollärare, lärare, rektorer. Och det, det handlar om det att bygga infrastruktur för att kunna bättre samverka med forskare. Bättre hitta relevanta frågor för oss själva, våra verksamheter. Och det här kommer vi att berätta mer om i den här filmen och vill du sen veta ännu mer då så finns det mycket material på Pedagog Uppsala. En forskningsmiljö är en infrastruktur för att fånga tre stycken huvudprocesser. Dels handlar det om att fånga för professionen relevanta frågor. Det kan vi göra exempelvis genom kollegiala lärandestrukturer, genom vårt systematiska kvalitetsarbete eller genom olika utvecklingsprojekt. Frågor kan också fångas i dialogen mellan forskare och profession. Den andra delen handlar om att vi medverkar i olika forskning- och utvecklingsprojekt. I förskolan så håller vi exempelvis just nu på att utveckla samverkan med Barn- och Babylab på Uppsala universitet i syfte att etablera ett centrum för forskning om barn i förskoleåldern. Och slutligen så handlar det också om att sprida den kunskap som vi får genom våra utvecklings- och forskningsprojekt. Och hur det görs kan se lite olika ut i olika skolformer. Det kan exempelvis ske genom utvecklingskonferenser, genom centrala forum för kollegialt lärande eller genom de seminarier som forskningsmiljöerna kommer att organisera. Lärare skriver också rapporter som vi publicerar på Pedagog Uppsala. Först och främst handlar det om praktiknära forskning, alltså inte forskning på lärare utan forskning med lärare. Forskningen ska ställa eller svara på frågorna som praktiken ställer. Ytterst handlar det naturligtvis om elevernas måluppfyllelse, men vi börjar i ämnesdidaktik och ledarskap. Och där täcker vi in en hel del av det som görs och behöver göras, till exempel inom likvärdighet, tillgänglighet, litteracitet och IBIS. Ja, då har vi våra forskningsprojekt och det här är stora externfinansierade projekt. Och de här pågår oftast under tre till fyra år. Och exempel på externa finansiärer kan vara Skolforskningsinstitutet och Vetenskapsrådet. Och i de här projekten så ingår det både forskare och lärare. Och vi ser ju också att kompetensen att söka anslag kan, kan höjas i forskningsmiljön för här har vi ju många forskare och lärare som kan bidra till det här. Sen har vi också våra forskningscirklar och det här är en serie eh, träffar. Eh, och de här leds av en forskare och en lärare. Och de här kan man bygga upp på lite olika sätt. Dels så kan man bygga upp dem kring litteratur. Så då... Eh, så läser man gemensam litteratur och så ses man och diskuterar och bearbetar den här litteraturen. Sen kan man också bygga upp det kring lesson studies och då ses man ju och så planerar man undervisningen gemensamt och sen genomför man undervisningen och sen ses man igen och utvärderar hur undervisningen har gått och sen kan man också då planera igen och förändra det som inte kanske blev så bra. Och så genomför, genomför man det här, i ett, så här cykliskt, eh, på ett cykliskt sätt. Och sen har vi också våra utvecklingsprojekt och de här projekten de drivs av lärare. Och här måste man vara minst två lärare som samarbetar men man kan också vara tre eller fyra. Och då får man en dag i veckan där man jobbar med de här projekten och syftet är ju att lärare då ska kunna utforska sin praktik med eh, Eh, forskningsmässiga metoder. Och här har man handledning av en kommunal lektor och ibland så har vi också en bihandledare från våra lärosäten. Man kan ju undra varför universitetet och kommunen ska samarbeta kring forskning. Och jag tror att den största anledningen till att vi ska samarbeta har att göra med att universitetet tillsammans med kommunen kan komma fram till frågor som är angelägna för verksamheten att utveckla och det gör vi bäst tillsammans. Förskolan och skolan står inför många stora utmaningar idag. Utmaningar som kräver ny kunskap och nya förhållningssätt. Här tror jag att forskning tillsammans med universitetet kan utveckla ny kunskap som är ett bidrag i att skapa likvärdighet och goda villkor för barns lärande. Jag tror också att det är ett bra sätt att kommunen och universitetet samarbetar kring att utveckla skolans vetenskapliga grund. Och särskilt så tror jag att det är avgörande att universitetet och kommunen samarbetar kring att utveckla ledare som kan bedriva ett arbete där alla lärare tillsammans arbetar för att utveckla goda förutsättningar för barns lärande. Ja, jag hade möjligheten att tillsammans med tre kollegor undersöka hur elever på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram ger varandra kamratrespons. Det här byggde vi upp i tre cykler. Så först lät vi eleverna skriva en text som de sen fick ge varandra respons på för att därifrån utveckla texten som de hade fått respons på. Och sen upprepade vi det här två gånger till. Men med andra elever. Det var ett väldigt bra tillfälle tycker jag. För att man fick tid i tjänsten. 10% fick vi var för att planera det vi skulle göra. För att genomföra den här studien. Och också för att analysera och beskriva vad vi hade gjort. Och det här beskrivandet var värdefullt. Eftersom vi fick tillfälle att reflektera över vad vi hade gjort och sätta ord på vad eleverna faktiskt sa till varandra. Och möjligheten att ägna sig åt lite eftertanke och just för de här eleverna som i det läget var nyanlända tyckte jag var väldigt bra. Sen ska jag också säga att vi fick möjligheten att dela de här resultaten både på universitetet här i stan, i kommunen och på en forskarkonferens i Göteborg så det gavs rikligt med tillfällen att sprida våra lärdomar. Det var riktigt roligt. Antingen har man en idé tillsammans med en kollega som kan bli en ansökan annars kan man utgå från en mall som ligger på Pedagog Uppsala. Man kan få hjälp att skriva sin ansökan under en workshop Nytt för i år är att man som skola kan få direkt skriv hjälp av oss i forskningsmiljön.